Så gör du en råbandsknop, gör en böj på den ena linan, gå under med den röda, gå tillbaka, dra åt, där har du en robansknopp.